السلام عليكم ورحمة الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإشتراك والتعليق بالقناة عشر حقائق علمية مدهشة أولا هنالك حقيقة علمية تؤكد بأن الإنسان عند أول ثلاث ثواني يستيقظ فيها من النوم يكون فاقدا لذاكرته ويفقد خمسين بالمئة من الأحلام التي كان يحلم بها وهو نائم ثانيا إذا أحسست بالصداع قم بإغلاق الفتحة اليمنى من أنفك وقم بالتنفس من الفتحة اليسرى لمدة لا تزيد عن خمس دقائق وستلاحظ بأن الصداع قد إختفى تماما ثالثا إذا كان لديك إمتحان في اليوم التالي قم بمراجعته قبل أن تخلد إلى النوم لأنه أثناء نومك تحدث عملية تعزيز للذاكرة فأي شيء تقوم بحفظه يخزن في ذاكرتك رابعا إذا أصيب الشخص بحالة الذعر الشديد تقوم عين الإنسان بإستقبال المعلومات البصرية بشكل أسرع مما تستقبله في العادة، خامسا الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي ليس له القدرة على الأكل والتنفس في آن واحد وكذلك أن يتحدث في نفس الوقت. سادسا. إذا أحسست بالحكة في الجلد بعد قرصة البعوض فأنك تستطيع التخلص منها إذا غمرت المنطقة بماء ساخن سابعا، إن لم تستطع النوم ولم تجد حبة منومة فأنك تستطيع أكل موزتين مع كأس حليب طازج وستنام تلقائيا ثامنا، إذا نظرت إلى الحصان تستطيع أن تعرف سبب وفاة الرجل الذي كان يمتطيه. فإن كانت الأرجل الأمامية للحصان مرفوعة، فيكون السبب أن الرجل مات في المعركة، وإن كانت واحدة من الأرجل فقط مرفوعة، يكون السبب أن الرجل مات متأثراً بجروحه في المعركة، وإن كانت الأرجل موجودة على الأرض جميعاً، يكون السبب أنه قد مات بوضع طبيعي تاسعاً، وهنالك حقيقة أن في الجو البارد يزيد من احتمال رؤية الكوابيس عاشرا، آخر ما يموت في الرجل قلبه، وآخر ما يموت في المرأة لسانها.